هاك اسمع, هاك اسمع نبض قلب وانه بالحب ابد ما ريض شجن قلب وان اياب الحب دمر ما, ما ما ما ريض وان وان عاب الساعه جن الحب شنو عاب الساعه جن الحب وانا يا يا رضيع جن حب ابني صلوات هاي يسموها الذروه صلوة. يعني اخر شيء بالحفل ولو, ولو تعبت ان شاء الله حفل. على راسي راس. راس. نقرا لكم شويه لبناني ايه ايه ايه وياي خلي ايه. بالك وياي بعد قلبي يا الشوق دفعني الشوق حتى جيت مريم مريم حبيب اللي ما نسان دفعني الله الله الله الشوق حتى جيت مريم حبيبي اللي ما نسان مريم مثل ما بالمسيح فرحت مريم انا فرحان القلب بوجود الاحباب خادمك حجي حسام خادمك خادمك غيرك يا حيدر بالشدايد ما لنا غيرك يا حيدر بالشدايد ما لنا أو غيرك يا حيدر بالشدايد ما يا امي دفعني الشوق دفعني الشوق حتى جيت مريم مريم حبيب المانسان ما مريم مثل ما بالمسيح فرحت مريم فرحان القلب بوجود الاحباب وزينوا الساحب هاليوم في عنا ضيف وغالي زينوا الساحب هاليوم في عنا ضيف وغالي فطرس بتي شاركنا يا بحيو بالصوت العالي زينوا الساحب هاليوم في عنا ضيف يا موالي الصوتك علي كرمال الضيف نصلي يا موالي الصوتك علي كرمال الضيف نصلي كرمال الضيف نصلي وحي البصرة كرمالي حي البصرة كرمالي نين الساحب اليوم في عنا ضيف وغالي فطرس يشاركنا يا الصوت حيو بالصوت الاي مالك قلبي بجماله لك قلبي بجماله مالك قلبي بجماله واللي يحبوني يالهو ان مثل ما قالوا يا بالفرحه بتحلالي ايه وحيدري يا حيدري شلون الفرحه حيدرية حيدرية شلون فرحه حيدرية حيدرية يا شلون فرحه حيدري حيدري حيدري ها الله اللهت الحبيب العايش بدلالي غيرك بهذا الكون ما يحلالي يا الحبيب العايش ركب هذا بهذا الكون ما يحلالي لك لك لك غالي الله غالي يا ابو السجاد حبك غالي وينك غالي غالي غالي يا ابو السجاد حبك غالي هلا هلا صبك بعد اغلى اغلى هلا هلا هلا هلا هلا ايو قال مولانا النبي هادينا من تزوج يكتمل نص دين ياو قال النبي هادينا من تزوج يكتمل نص ياخذ بنيه حلال دين واخلاق وجمال ياخذ بنيه حلال دين واخلاق وجمال من تزوج يكتمل نص من تزوج اكتمل نص, دينا تزوج اكتمل نص, دينا اكتمل نص دينا أو عينك على العريس يا حمل حما عينك على العريس على عينك على العريس, العريس يا حمد حمد عينك, العريس عينك, عينك, عينك, عينك على العريس ها ها عينك على العريس يا حمد حمد اوعينك على العريس يا حمد حمد عينك على سجا هلا اوعينك على العريس اي والله عينك على الحسون وي حسين هذا هيك على هي الحسون يا حمد حمد أعلى اهدى شنو هلا هلا هلا أيوعنك على العريس يا حامل حمل، عنك على العريس يا حامل حمل، عنك على العريس. أبجاه الحسن وأحسين ومهم فاطمة، عنك على العريس يا حامل حمل. أبجاه النبي حنتك مبروك بروك، أبجاه النبي حنتك. أبجاه النبي حنتك ما بروك أبجاه النبي حنتك ما بروك أيه ويا الرئيس سمع نصيحة اشأتيك للصريحة ويا الرئيس سمع نصيحة اشأتيك للصريحة لا أردت لي إلا مريحة لا أردت لي إلا مريحة لا أردت لي مريحة لا أردت لي إلا لبلبي وحنتك ما بروك أبجاه النبي حنتك ما بروك حنتك ما هي هي سامح حسين صار اليوم للعباس راع الخوة والراي عرش الله مهدى يصير للكفاش شيخ الزلم ها ها هلا هلا قمر فخر اي بالحاره وسيافه قمر فخر اي هي للحاره وسيافه عزم شهم ولي كفو يذبح بك يا ف ها مشهوده اي مشهوده ها مشهوده ها مشهوده اي مشهوده بالتبصيلات مشهوده اي مشهوده بالتبصيلات هلا هلا هلا هلا بطبسولاته مشهوده مشهوده بطبسولاته مشهودة. مشهودة. مشهوده ها مشهودة ومشهوده بطبسولاته ومشهوده هلا هلا هلا هلا بطبسولاته ومبارك والف مبارك هاي الفرحه تقر العين مبارك والف مبارك اي ايوة مبارك والف مبارك هاي الفرحه تقر العين مبارك, ايوة مبارك والف مبارك اي هو اول ما نبدا وش نقول الف على الرسول أي أول ما نبدي وش نقول الف الصلاة على الرسول يا شجرة الشباني لا إله إلا الله هذا فرح خواني ها هلا هلا هلا هلا هلا ها ها افرحلي بنلعب تحتاج أيامي افرحلي بنلعب افرحلي بنلعب تحتاج فرح افرحلي بنلعب فرح الابن تحتاج ايام إيه فرح الله الله الله ماولا علي علي ماولا علي علي ماولا علي علي ماولا علي علي ماولا علي علي ماولا علي علي ماولا علي هذا هذا هذا هذا كرار حامل جار نطت القاعة لا تحروفت هذا كرار حامل جار ممرت القاعة لا تحروفت ماولا علي علي علي وماولا علي علي وماولا علي علي وماولا علي علي قصبان اليوم قل عذالة لحن لعياد عزف ما هو عليه قصبان اليوم قل عذالة لحن لعياد عزف ما هو عليه حجب اللي يضيع هلاله حجب اللي يضيع هلاله تقصار لقاعة تشيله ضلاله تقصار لقاعة تشيله ضلاله تقصار لقاعة تشيله ضلاله وما ولا علي علي عليه وما ولا علي علي وما ولا علي علي علي علي علي علي علي علي اي ابي عيونه ها ها ها شموخ متونه فحل بحول قتل السول غطى الفراش فرش معروفة هذا كرار أمي الجار غطت القاع ثلاث حروفة ماولا علي علي ماولا علي علي علي علي على، على, <متصفيق> علي علي علي علي علي علي <متصفيق> ورأية علي وألي منك من كل شيدت حمينا ورايت علي والينا من كل حمينا اي علي والينا من كل شيدت يا فخرنا يا ابو فخرنا يا شفيع المذنبين انت ايه وتبقى عايش مع تمر السنين يا فخرنا يا ابو فخرنا يا شفيع المذنبين انت ايه وتبقى عايش مع تمر السنين ولترايا ولت ايه ولت نور العالمين ولت ايه ولترايا ولت نور العالمين ولتحن ما يلحمه ولتراهن مازمه ولتحن ما يلحمه ولتراهن مازمه وراية علي والينا بكل كل شدد وراية علي والينا بكل شدد تحمينه وراية علي والينا بكل كل شدد وراية علي هلا من كل شدد تحميها إيه يا, يا, إيه يا إمامي يا غرامي أنت يا حميد دخيل ويا حبك ويا ذنبك والله إنك ما نميل يا إمامي يا اغرامك وانت يا حامل الذيب ويا حبك وعلى دربك والله عنك ما نميل تبقى غالي وما نغالي نقسم بربنا الجليل تبقى غالي وما نغالي نقسم بربنا أبقى بش مقتال في أصب النعول النعصبي أبقى بش مقتال في أصب النعول النعصبي وراية علي وعلينا من كل شدة تحمين وراية علي والينا من كل شدة تحمين وراية علي والينا من كل شدة تحمين أول علي أول الغر فلا نقبل أول علي أول الغر فلا هي اول علي اول <تصفيق> الغرفله <تصفيق> ها ها علي اول الغرفة، او ها خوتها ها ها عم ها هذول سووا مسلسل معاويه عليك ابداعه عليك ابداعه الشيطان وذنوب طلعنا عمر لما نزع ثوبه عليك ابداعه الشيطان وذنوب طلعنا عمر لما النزاع ثوب ثوب ثوب <تصفيق> للسا ما الحيدر التوبه لسا ما الحيدر التوبه وين اللي ذب رباط من الجماعه يلا تعال لنا <تصفيق> هل هلا هل هل هل هل هل هل لابو فاضل لابو فاضل اسمع من. قول عفية عفية ام البنين الجابت العباس مني صول والله الراس يردم راس شال الرايه بيده الاخر الانفاس هاوي حاميها حاميها آي حاميها عباس الرأي حاميها حاميها عباس الراية حاميها حاميها عباس الراي حاميها يا عم شنو ارقام حيدر ما تهم ارقام بقد شرداتهم حيدر مهدم اصنام حق النزع ثوبه وبقى بلا هندام وشا قص راسه لو ما ينزع شا قص راسه آه ينز... ما ينزع إيه شا قص لو ما ينزع شا قص لو ما ينزع شا قص لو ما ينزع شا قص يا علي اردان سئلك وانت انطيني الجواب اياه غيرك شطر مرحب يا غيرك دا حباب. يا علي اردان سئلك. وانت انطيني الجواب. ياه غيرك شطر مرحب. يا غيرك دا حباب. سيدي ما ان غيرك. يا علي بيوم الحساب انت من النار وتعدينا انت من النار. انت من النار هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته افراح دائمه لعريسنا الغالي سجاد والعريسنا حسن ان شاء الله الذريه الصالحه والحياه الزوجيه السعيده